sestru Emily da li me čuješ? znam da me čuješ i znam da ja ovaj bit samo za tebe i da ložim taj low streak mala volim te u duši ću voleti tebe jedna mala Emily sa Facebooka kaže ga da me pozdaje od Malena a ja ne mogu da se setim kaže ona meni da poznaje samo jednog nikolu iz novog ni loševa da li si to ti a ja kažem to sam ja to sam ja to sam ja u duši sam dete koje ne zada mrzi u životu puti koji zabere pogrešan put u stvari pomak koji te za uvek voli e mi se facebooka Misle se setim, gde smo se upoznali Moje srce žuti da te ponovo vidim Moje se žuti da te ponovo vidim yeah. Bacam ovu rimu, samo za tebe Bacat ću je uvek, jer da si ti pored mene I uvek ću te voleti, do kraja mala zaj Ja sam tu, a ti si voginja i raj Došao sam tu, da ti snagu dam Ti si mi znala, srce moje a ja sam tebi dao dušu i telo moje dao sam ti dušu dao sam ti telo ti si moja boginje sa, sa neba ali evo sad da bacam rimu doći ću tu da ti dam kraj došao sam tu da ti dam raj mala moja evo sad da, bi, evo sad da repujem i tu snagu tebi daje. zav da si tamo negde Tamo negde u belom zagrebu, ali ja sam tu i da da ti snago dam. Ja sam tu da ti dođem u san, Doći ću ti u sad, a ti ćeš me gledati. Doći ću ti u sad, a ti ćeš me sušeti. Doći ću ti u sad, a ti ćeš me poljubiti. Yeah.